Всім привіт, сьогодні відео я вам покажу другу частину лайфхаків для скутера Сьогодні будуть лайфхаки, покажу вам лайфхаки Так що підписуйтесь, ставте лайки, багато, давайте багато лайків, підписуйтесь Буду вдячний кожному за підписку Ціль 100 підписників на цьому каналі, так що підписуйтесь, ставте лайки Багато лайків, давайте вже нарешті 100 підписників, так що... Я погнав вам показувати лайфхаки. І так, перший лайфхак. Якщо ви хочете поновити свою резину, от, Отакий такий. Е, білий текст. Отакий такий. Бу. Отакий такий. ось такий. такий. вам зараз добре покажу нові дні. От, отакий такий. текст. просто чорний. Беремо, беремо корак і просто це все замальовуємо. Весь текст. Зараз поставлю вам і буду замальовувати. І так, я в мене тут текст замальований. І просто беру його закоретовувати. За Білий корак. І так, а другий лайфхак Це теж для шин Берем фери Берем мочавку і ран і витираємо. Витираємо шини. наскільки я знаю, так робив того літа, то менше чіпляються корухи. Як висохало, вони так чіпаються вже борю. Итак. Ну, Вы высыхай, Всё, первое колесо есть. Переходим ко второму. Вот так. Так. Всё, одно колесо тоже есть, другое тоже есть. И всё. Переходимо до третього ойфоку. Так, а третій ойхак теж сфери. сфері. Але це вже для такої чорної пластмаси. Фос так, тут я вже трохи цей, наприклад, на фільтру. Попробуй на фільтр. Бачите, отут таке є, що воно грив ще. Зараз будемо проводити на фільтр. У чуть ліпше стих. Так що, ще взяти ферри, то буде ліпс, ано переходимо. Прийдемо сюди. Бачите, тут такий стан. Беремо. Наливаємо і все. Буде таке насично жарт. І так, а на цьому підійшов відео в кінцю. Так що підписуйтесь, ставте лайки, багато лайків. Підписуйтесь, це лайфхаки частина номер 2 Номер 2 була. Показав вам лайфхаки. Це для шин, для шин. Два Лай лайфхаки і для пласмасу. Ваша така наситна, що на жарне стало. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Ціль на цьому каналі це 100 підписників, так що підписуйтесь, ставте лайки, багато лайків, давайте. І всім топ-ваші.